Ligger du här nu igen? Hörru? Vapna! Men kom igen! Nej, Alltså, du måste ju vara lite aktiv. Alltså, vi måste ju agera om det ska hända någonting i det här samhället. Nej, det inte. kan ju inte sova bort allting. Det måste ju hända någonting, då måste vi göra någonting tillsammans. Nej, det inte. Det är frukt. Men hallå var ju ni här då? Nej han sover. Nej äh, men Johanna du är tråkig. Halla sjutton. Äh. Gud jag trodde du var en sån här antipsjätt som ville vara med och förändra saker och ting. Det finns ett nytt parti. Lite inte är aktivt kompaktigt. där du själv kan vara med och skåra dig fram direkt Jag är så här My. Du behöver ta till ett radikalåttag Kom! Vad gör du? Åh, det vaknade! Jag uh. till en kortil aktiv dags att göra ska jag rösta! Det ska jag granska!